رضب الحمد الرحمۃم وسم اللہ الحمن السّلام علیکم ناظرین طب ٹی وی سے حکیم ابرا سین آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج آپ کو دماغ کی کمزوری اور اس کی یادداشت کے بارے میں چاند کی چیزیں بتاؤں گا اور اس کے وجہ ہوئے بتاؤں گا تو انشاءاللہ توجہ سے میری باتیں سننے کی کوشش کرنا دماغ ہمارے جسم کا دفتر ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ہم بہت ضرورت ہے اس لیے دماغ کے لیے ہمیں خاص کر مغزیات کا استعمال کرنا اور یہ جو سری ہوتی ہے گوشت جسے کہتے ہیں پائے اور سری ان کا استعمال کرنا ہمارے دماغ کے لیے بہت ضروری ہے سری میں جو مغز ہوتا ہے یہ دماغ کے لیے بہت ارانک آپ کرتا ہے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ تم مسواک کیا کرو تمہاری نظر مضبوط ہوگی اور تم سرما ڈالا کرو تمہارے دانت مضبوط ہوں گے ہمارے حکمت میں یہ قانون ضابطہ ہے کہ ہم پاگل پن کا علاج مسواک سے کرتے ہیں ان کے دانت صاف کریں تو دانت مسواک کرنے کی وجہ سے دماغ میں دماغ متحرک ہوتا ہے اور ہیٹ آتی ہے دماغ کی جو نسیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں ناظرین یہ جو دماغ میں یادداشت کا بھول جانا اور بیسکلی یہ خون کی فشار ہوتا ہے خون کم ہونے کی وجہ سے یہ جو یاداشت یاداشت ہے نا یہ کمزور ہو جاتی ہے خون کو پورا رکھنا اور سرکولیشن جو ہے جو خون کی اس کو کس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے اور یہ کس طرح سے یہ دماغ کی نشیں جو ہیں جو اپنا خون جو ہے نا وہ کس طرح سے چلا سکتی ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں واضف میں کہ بھی خون کو پتلا رکھنا اس کے لیے پانی کا استعمال جو ہے نا وہ کچھ زیادہ کریں ٹھنڈے پانی سے بچیں ٹھنڈا پانی جو ہے اور جب بھی آپ وضو کریں یا غسل کریں اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ غسل کرنے سے پہلے جس پانی سے آپ نے غسل کرنا ہے اس پانی کے ہیٹ کے مطابق گلاس یا آدھا گلاس پانی کا پی لیں اور تھوڑا سا ادھر ادھر پھریں اور پھر آپ غسل کے لیے چلے جائیں یا وضو کرنا ہے تو پھر بھی ایسا ہی کریں تو اس سے آپ کا جو دماغ ہے اس میں جو نشے وہ خون کی حرکت جو ہے وہ چلتی رہے گی تو اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا خون جو ہے آپ کا چلے گا اور خون کی نسیں جب بلڈ دماغ میں موٹا نہیں ہوگا کھڑا نہیں ہوگا کسی جگہ پر تو آپ کو تکلیف نہیں آئے گی آپ کی یادداشت میں فرق نہیں پڑے گا خون چلے گا خون جو تازہ ہونا چاہیے تازہ خون ہونے کے لیے آپ کو سردیوں میں جو خوراکیں استعمال کرنی چاہیے دماغ کے لیے اس کے میں مغز یاد ہوتے ہیں بادام ہوتے ہیں مغذ ہوتے ہیں اخروٹ ہوتا ہے تو ایک اخروٹ کو استعمال کرنا یہ صبح کس طریقے سے اور کتنا کھانا چاہیے تقریباً پچاس پچاس گرام جو ہے نا اخروٹ ڈیلی استعمال کرنے مست ہیں اور اسی طرح سے اکیس بدام کی گریاں جو وہ چھلکا اتار کے استعمال کرنی چاہیے اسی طرح سے جو پستہ ہے اس کے سات گریاں جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے اسی طرح کاجو ہے جو اس کو بھی اسی طرح سے سات عدد استعمال کرنے چاہیے اور یہ صبح کے ٹائم اور رات نصف یعنی اس کے وقت جو ہے نا وہ آپ پھر اسی طرح استعمال کریں اور یہ روٹین سے آپ دودھ کو استعمال کریں دودھ کھانا کھانے کے تقریباً دو گھنٹے بعد دودھ استعمال کریں اور دودھ ایک گلاس شیشے کا استعمال کریں اور ہلکی سی چینی ڈالیں اس سے استعمال کریں اور پھر دودھ کو پینے کے بعد آپ تھوڑا سا جسم کو حرکت دیں اور جو کھانا استعمال کیا جاتا ہے آپ کھانے کو بھی اس طرح سے کھائیں کہ بھی ایک حصہ کھانے کا ہو اور دوسرا حصہ پانی کا ہو تیسرا سانس کے لیے ہو اور چار پائی بیٹھ کر چار پائی پر بیٹھ کر آپ اپنا اپنا وقت طرح ضائع کریں کھانا جو ہے وہ اسی طرح سے استعمال کریں کہ بھی جو کھانا کھایا ہے وہ اگر آپ کو دو روٹیوں کی بھوک ہے تو ایک روٹی استعمال کریں خشک روٹی جو ہے آپ کو زیادہ پھیلا دے گی اور اس کے بعد آپ پانی استعمال کریں پانی بھی وہ جو ہے زیادہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ بے شک گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں پانی جو ہے وہ نارمل استعمال کرنا چاہیے اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور جو جب یہ حکمت کا قانون ہے تین چیزوں کا درست ہونا مسٹ ہے پاؤں کا گرم ہونا پیٹ کا نرم ہونا اور سر کا ٹھنڈا ہونا یہ تین چیزیں جو ہیں نا یہ دماغ کو ابو دیتی ہیں پاؤں گرم ہو پیٹ نرم ہو اور سر جو ہے وہ ٹھنڈا ہو تو یہ مرض جسم میں کوئی نہیں آتی دماغ جو ہے مضبوط ہوتا ہے یادداشت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ جو اپنی نظر ہے وہ تقریباً تین منٹ کے لیے صرف تین منٹ کے لیے وہ سیدھی رکھ کر اس طرح سے تین منٹ پھر تین منٹ اس طرف پھر تین منٹ اس طرف کر کے پھر اپنی گردن کو ایسے زمین پر ایسے کر کے پھر ایسے پھر ایسے, پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر پیچھے کو پھر ایسے پھر اونچا پھر سانس لینا ہے تین سانس لینے ہیں اس طرح سے یہ دماغ کی ورزش ہوگی اور یہ گردن کی بھی اسی طرح سے ورزش ہوگی اور دماغ کو مضبوطی ملے گی اور آپ کی یاداں جو ہے اس میں فائدہ ہوگا مسوا کا آپ کا بہت فائدہ دے گی بادام مغذ اخروٹ یہ آپ ڈیلی استعمال کریں انشاءاللہ اللہ یہ آپ کی مغزیات جو ہے آپ کے دماغ کو مضبوط کریں گے اور آ اس طرح سے آپ بہت سی احادیث مبارکہ کو پڑھ سکیں گے بہت سے قرآن پاک ہے نا وہ نسخے پڑھ سکیں گے تفسیر پڑھ سکیں گے ترجمہ پڑھ سکیں گے اور بہت سا اور بھی مطالعہ کر سکیں گے اس طرح آپ کرتے رہیں گے تو وہ آپ کو فائدہ ہوگا اجازت دیں حکیم سین آپ سے اجازت مانگتا ہے سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹس میں بھی مجھے بتائیے گا لائک بھی کریں خدا حافظ السلام علیکم